דרור שואל, מהי בדיוק התועלת, בשבילי, ממי שיקבל מוצר בחינם? למי אני מחלק מוצרים בחינם? שאלה טובה. טוב, דרור, קודם כל, זה שאלה טובה, כי, כי זה לא מסתדר עם ההיגיון השיווקי. אם אני מחלק, איך אני מרוויח, אז למי זה טוב? זה טוב <laughs> למה זה טוב לך? כי... למכור מוצר באמזון זה כמו כדור שלב. כשאתה מחלק ושאנשים מיידים על המוצר שלך שהוא מוצר טוב, ברגע שהם מקבלים מוצר בחינם, הם יכולים לתת לו review, לאגיד מה הם חושבים עליו. וככל שיהיה יותר אנשים, גם אם קיבלו את המוצר שלך בחינם, שיגידו דברים טובים על המוצר שלך, ככה יש את אפקט העדר. אפקט העדר אומר ש... שככל שיותר אנשים יבואו ויגידו דברים טובים, פתאום יצטרפו עוד אנשים שיגידו דברים טובים וזה כמו כדור שלג, זה ימשיך להתגלגל ולגדול ולגדול ולגדול עד שזה יהיה ענק. אז אתה צריך איך שהוא את הכדור שלג הקטן הזה כדי שהוא ימשיך לגדול ולכן זה טוב. שוב, לפחות בהתחלה זה צריך, זה נקרא אה, להוסיף למוצר שלך טיפה הטורתי, כדי שאנשים יבינו שיש פה משהו טוב ושכמה אנשים קיבלו אותו והם חושבים עליו דברים טובים. סדר, אני מקווה שזה ברור. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון. ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.